الله من الشيطان الرجين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هَدَانَا الله ثم نصلي ونسلم على من أصره الله هاديا ومبشرا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى الآل والأصحاب الذين هدروا الأوطان والأنصار الذين آووا ونصروا وبعد احبابي في الله هذه هي الوقفه السادسه بعد العشر نتناول جانبا من احدث و ابرز احداث السنه الخامسه من الهجره النبويه ارى وهي حادثه الايف وسبحان الله وترتي جنن المرسل لابد الذين كما قال ابن كون للصحابه صحاب لكم بينو دايرهو نكانتو ادكو بسم كينو من الله كينو اوتاغو تمنين الله الله ارو هوريبا اوتنا كاغو الله فارس الله عليه وسلم كاغو بي كنا عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها الله فريله نيني ارنارامو انري حمي سليماني نبرني اي كاغو منโด مينا بي دي سولينغنا الله فارس الله عليه وسلم ارو كينيل ناديكي سينا كاناغيا مستقل وقل ومريسيا اند باريان الله فر اخو دي كيبو نونا يا خيلنتا عائشه ابو بكر سيبي تري غاري الله فارس صلى الله وصلنا اكا دي لكن الله فارم الله فارم الله فارم كبار عبد الله بيه ده madini Allah madini ayangka ayangka dingro tokon hakati undeng uronga direkeni Allah خاملين <تصفيق> وني عساني نجي وده لكن منذ أراني صرنا يكون لنا واحد كذا الله صلى الله <سؤال> عليه وسلم أتقولنا أراني سريعني لمني أمي بخصوص واحد كذا حتى خمني الموصل أتنين رؤية هؤلاء جن غني الناري أنا وجو أنا تقولني يومين كمان سروري سرسي كا حتى خمني الموصل كان كمان يبي أو أراني أنتم أعشا تاري هذا يعني جمالك هذا كذا. أقصد بتاعك يبكي. أنا يبي بالله هو لكنهم لم يستطيعوا أن يقيموا هذا وصو حواتو نتي الله فارس مو والله ku hillega to ghalle enyi do miya yi sangana enyi kiay enyi kiay enyi ulugari allah far sallallahu ما قوتني قطبي مع الله سبحانه وتعالى قال لي للي عائشه قال لي ابارن دي طارن واكو أن ايام تمني ان قا اخي بارن يقولون قتني ما ايام تمني ادر ايام تمني سوره النور مغني اتي ان الذين جاءوا بالاسقه عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل من امن يعني منهم ما اتسب من الاسم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا اثم بين هذا ورائم الغرينا وهكذا في خبر اخر نقل الا فارسل الله عليه وسلم كنت انا حقرا مني اما الخبر كي ارجديدي وسرق بقدر من المؤمنين بالانك يا انت انكم من اغنى على كيدبري الله فارتقم في كتاب يا عائشه أتي. انه قد بلغني عنك كذا وكذا فان أنت بريء فسيبريءك الله وإن كنت الممت بذنب فاستغفري الله واتوب إليه فإن العبد إذا عترف بذنبه ثم تغير الله تاب الله عليه تعيش عقينا أنقى من أن تأنيك إلى بريء جناي عبارة جناية الله ورني أنت الباري خدي الله وانقرني أجناني أغرق جنوبه هند ورخيدي أو كتاك أننا توبى كتا الله يد أننا توب كمئ أجناع خيرتي أنت بني عندنا، أشترى ربع السنة غدا. أتيح الله الله فارين جادين. حباًتي ألا ننقم له؟ أتيه الله هنتيكي مريضه هيله الله فارين أريد يوم كي ما أتي الله عليه وهكذا أي الإنسان الله في الله سبحانه عليه حصان رجاء ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل عقيلة حي من عبد غالب رامي المساعي غير زائل معذبة قد طيب الله رحيمها وطهرها من كل سوء وباطل هذه حليلة خير خلق دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفراضي رأيتك لي الله حرة من المحصلات غير ذات الهوائية. اللفظ سبحانه وتعالى أعشق اللفظ عني حسان بن ثابت المرأة. و و و إن أبي ووالدتي يا عبدي محمد بن على ان على وهكذا أروى مبارنة بقشنة دبرني أروى خشنة بقشنة دبرني عائشة عبد الله تريغو مشرعاً نعسامة كان مريم عليه السلام إسامة يهودنا لكي جارين من تي أكن الله سبحانه وتعالى على أكل لنتونه على كن تهدي أدخل بملابنه أتي إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا أتي إني ألكم مني ألا الكتاب مكيني الله سبحانه وتعالى ذيكني أنبني منا بيني خيبارن كهين غي غني وأيشة خبارن كهين غي الله سبحانه وتعالى لكم وان كان دي مبارك يمونني اوغوني خرى دمنا موما اوغوني خرى دونا موما بلانغي لي وانا مي خرى وحكذا عائشة ابلاسي او الله سبحانه وتعالى هنا انتي انتي الله سبحانه وتعالى ما لو قران وهكذا اورواي مقارنة بمصندبرني اورواي قنشل بمصندبرني عائشه ادر يا خريم تريغو كيغا سامي كيغني مريم عليه السلام اسما يهودا لكي غري من تشتاكن قحين نغيب الله سبحانه وتعالى أكلم اكلتوني على كنشيندي لا تغب عن مدون غني. أتي إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أتي إني ألكمني على كتاب مكيني. الله سبحانه وتعالى ذكرنا أن بني منا من يخاف رقاه النقي قليل. وأيشة خاف رقاه النقي الله no. سبحانه وتعالى أقول آية خورة ينقي. تبارك النقي. أغني خرى دونا موما. أغني خرى دونا موما. ما, ما دونا قلة أغني خرى. وحكذا كي جناه كوي عيشة أبلاسي. أكال لانكهو أورويت الله سبحانه وتعالى أهنا كوني كيف